Τι μπορεί να κάνει σε μισή ώρα. Γεια σα. Είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή, συγγραφέα του βιβλίου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ. Συχνά, μιλώντα με φίλου ή συνεργάτε, ακούω να μου λένε ότι ο λόγο που δεν κάνουν κάτι είναι η έλλειψη χρόνου. Ο λόγο που δεν ξέρω αγγλικά είναι γιατί δεν έμαθα μικρό και τώρα δεν έχω χρόνο να μάθω. Ο λόγο που δεν γυμνάζομαι είναι γιατί δεν έχω χρόνο. Ο λόγο που δεν είμαι καλό στη δουλειά μου είναι γιατί δεν έχω χρόνο. Εντάξει, σίγουρα ξέρω ότι το πρόγραμμα όλων μα είναι γεμάτο 24 ώρε και συχνά δεν φτάνουν. Αν όμω υπήρχε ένα τρόπο να γίνει καλό σε αυτό που θέλει, να μάθει αυτό που θέλει να μάθει, να πετύχει αυτό που θέλει να πετύχει, πώ θα μπορούσε να βρει μισή ώρα την ημέρα. Ένα εκπαιδευτή μου παλιότερα, ο Ντριάσο Αρατζή, έλεγε ότι αντί να λε δεν μπορώ να το κάνω αυτό, άλλαξε το δεν με το πώ και πε μπορώ να το κάνω αυτό, πώ μπορώ να βρω μισή ώρα την ημέρα. Όταν αλλάζει το δεν με το πώ, τότε ουσιαστικά αναγκάζει τον εαυτό σου να σκεφτεί λύσει. ίσω θα μπορούσε να κοιμάσαι μισή ώρα λιγότερη την ημέρα. Τώρα. Πριν αρχίσετε το λιθοβολισμό, ξέρω ότι αυτό δεν ταιριάζει σε όλου. Α πούμε, αν έλεγα στην γυναίκα μου να κοιμάται μισή ώρα λιγότερη, θα με έβριζε γιατί το βράδυ ξυπνάει ήδη 3-4 φορέ για να πάει στο μικρό που ξυπνάει. Αλλά το να κοιμάστε μισή ώρα λιγότερη και την έξτρα μισή ώρα να την αφιερώνετε σε κάτι που θέλετε να κάνετε είναι μία από τι ιδέε. Θα μπορούσατε να αφιερώνετε, π.χ. μισή ώρα λιγότερη στο facebook, στο instagram, στο youtube θα μπορούσατε να αφιερώνετε μισή ώρα λιγότερη στην τηλεόραση. Μισή ώρα λιγότερη σε κάποια άλλη δραστηριότητα που τελικά δεν είναι τόσο σημαντική για εσά, αλλά ίσως έχετε συνηθίσει να σπαταλάτε το χρόνο σας εκεί. Μισή ώρα την ημέρα είναι 180 ώρες τον χρόνο, δηλαδή είναι σαν να αφιερώνετε 8 ώρες την ημέρα για ένα μήνα. Δηλαδή, επενδύοντας μισή ώρα μόνο την ημέρα, είναι σαν να προσθέτετε ακόμα ένα εργάσιμο μήνα στη χρονιά σας. Σε αυτόν τον έξτρα μήνα μπορείτε να μάθετε μία ξένη γλώσσα, να γίνετε καλοί στου υπολογιστέ, να ασχοληθείτε με μία δουλειά μέσω ίντερνετ για ένα επιπλέον εισόδημα, να αποκτήσετε κοιλιακού και καλή φυσική κατάσταση, να τρέξετε έναν ημιμαραθόριο, να γίνετε καλύτερο γονιό, να γίνετε καλύτερο σύντροφο, να μάθετε ένα μουσικό όργανο, να κάνετε γιόγα και να αποκτήσετε ευληγησία. Καθίστε να σκεφτείτε τι είναι σημαντικό για εσά, τι είναι αυτό που θέλατε πάντα να κάνετε ή που θέλατε πάντα να γίνετε καλοί και το αναβάλλατε γιατί δεν έχετε χρόνο. Και μετά κάντε στον εαυτό σας την ερώτηση πώς μπορώ να βρω 30 λεπτά με την ημέρα μου. Κάπως έτσι έφτιαξα το blog μου, κάπως έτσι έγραψα το βιβλίο μου, κάπως έτσι έγινα καλό στην κιθάρα, έμαθα τυφλό σύστημα, έμαθα να φτιάχνω website, κάπως έτσι έμαθα να είμαι περισσότερο παρόν μέσω του διαλογισμού και της yoga. <Κι> κάπως έτσι έγινα καλό στις βασικές δεξιότητες στη δουλειά μου. Κάπως έτσι έμαθα να διαχειρίζομαι αποτελεσματικά τον χρόνο μου και κάπως έτσι, με μισή ώρα την ημέρα, ίσως και λιγότερο, μπορείτε και εσείς να κάνετε ό,τι βάλετε στο μυαλό σας. Κάντε αυτή τη χρονιά, τη χρονιά που θα αφιερώσετε στον εαυτό σας μισή ώρα την ημέρα, ακόμα και για ένα περίπατο στη φύση ή να κλειστείτε σε ένα δωμάτιο με ακουστικά για να απομονωθείτε. Κάντε το ως δώρο στον εαυτό σας. Αν αποφασίσετε να ασχοληθείτε με κάτι που θα σα αποφέρει εισόδημα μέσω Ιντερνετ, αλλά δεν είστε σίγουροι από πού να ξεκινήσετε, τότε θα χαρώ να επικοινωνήσετε μαζί μου ή να δείτε το βίντεο που έχω ανεβάσει στο futurepro.gr. Είναι ένα 40 λεπτό βίντεο που εξηγεί πώ κάποιο μπορεί να ξεκινήσει και να χτίσει μια δική του πετυχημένη επιχείρηση μέσω Ιντερνετ. Futurepro.gr. Αυτά, είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή. Αφιερώστε αυτή τη μισή ώρα έξτρα την ημέρα στον εαυτό σα και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σα.